Žijo! Moje ime je Miha, človeška uspetina zran mene je Darko. Pred nama pa je čudovito popotovanje v krajino, natančneje na izvir reke Krupe. Danes vam pripravima piščanče roladice na solati. Piščanče roladice na solati? To se pa tako nevaren zdrav, sliš? Darko je staba tabo vse v redu. Mislim solata, to ni glih tipičen zate. A se dober počuteš? Gre mi iskati malo da se priješ? Ne, ne, posluš, spomnil sem se, v Cvirke imam v prvi pomoči. Gre mi Dobrodošli v žar legendah. Darko, a to si vedo, da Bela krajina spada med kraške pokrajine? Jaz sem bil do zdaj pripričan, da je definicija krasa območje poseljeno z vikendaši iz Ljubljane. Pa očitno ni. Ta internet je res zakladenca informacij. Recimo, a si vedo, da je jurjevanje starodaven belokrajinski običaj. Kaj jaz sem do danes mislil, da je to tisto, ko se dobije ena skupina kripto milijonarjev, pa se ometavajo z bankovci. Nil kaj, človek se celo življenje uči. A mi dva pravo smer pelava ti moraš samo proti sprednem bedrcu pelati. Kolkem bedrcu? Bedrcu Slovenije. Če je Slovenija kura, potem je Bela krajina spredne bedrce. Ja, a ne poznaš osnov kuharskega zemljepisa? Ej, kaj pa to, ki ukrupiš vi edina jamska školka na svetu? Edina? Dobar, v Ljubljanci se tudi kakšna najde od cajta do cajta, sem tiste druga, veš, toaletna. No, a pa to si vedel, da je bil Oton Župančič Belokranc? A na kuharski šoli ste tudi kdaj brali mehurčke. A veš, to ni v napesem o mineralni vodi. Ja, kaj se je človek zved kole med vožno, a darči? A, pa brez, ker bi darči, takih podatkov imam jaz vsaj za 15 tur vožne. Ja, se tega se bojim. Noč, bat! ti sem pazi, da ne svaliva belo krajno. Če vidiš brezo hrvaškega carinika ali pa tamburaša, ti ustav. Ti. Ka pa tole? Poglej to, pa samo povej, če ni to najlep slovenski jezero. Poglej to, mogočno kamnito steno. Poglej to ogromno maso, ki se razprostira, dokler ti seže pogled. A ja, to sti. No, kaj hočem reči, a ni čudovit. Krasna je. Po mojem je to kuhna z najlepšim pogledom na svetu. No, no, ker smo že pri tem. A mi dva na žar dala, veš? Z zadnje po ure se može odsuglaša, k skupina pujsov med hudo debato. Seveda bomo samo, ko bo žar pripravljen. Aha, aha. Kdo ga bo pripravil? Ja, glede na to, da ja stalno pripravlam, režem, pečem, je fer, da ga nekdo drugi pripravi, ha? Ja, ja. A to si mene mislil? No, dnevi postajajo stalno bolj topli, zato smo se odločili, da za vas pripravimo eno svežo, žar specialiteto. Pripravili bomo piščančje ruladice na solati. Čak ti se res nisi hecu, res bo pripravila solato. Okej, okay, mislim, jim mislim, jes ampak solata. Darko, to zaradi tega, ker sem te hecu prednost vašla. Pa v tu, no, pa po pol. Miha, solata je čisto super. Če boš pa še lačen, pa ti narejo sendvič. Okej. Okay. Kako da bi za vsak slučaj zdale naredil en sendvič? En tak semič-sendvič. U, u, že vem, belokranski recept. Jaganček, pa vmesma v jagančka, pa vse skupaj zavit v jagančka. Ali misliš, da je prema v jagančka? No, solato. A dej. Najprej se bomo lotli naše roladice. Piščanči filet vzamemo in ga damo na desko za glatko površino. Aha, tako, ki jaz obrnem darko, tako, da za šankom. sem prnemoj lažje, ki ima več teh glatkih strani. Naš filet prerežemo in ga nežno potovčemo, da dobimo dvakratno površino. In ni treba komplicirati. No, ampak če pa hočete komplicirati, pa točno 7 mm. Toč-no. Fileje po obeh straneh nasolimo, popramo in dodamo česen v prahu. Česen v prahu? To si zihar pošilajo vampiri v grozilnih pismih. Potem filečke obložimo z rezino pršuta ali dve, dve rezini sira in malo sveže bazilike. Mm. Ruladice zvijemo čim bolj tesno skupaj in jih prepikamo z obotrebci, tako da ti z obotrebci držijo rulado skup. Aha, preden jeste, dajte pa za obotrebce ven, razen če niste ljubitelj okusa po zažganem lesu. Žar smo pripravili za direktno peko na srednjo vročino. Ja, to je tista vročina, ki je manjša od najvišje vročine, pa malo večja od tiste mejsne vročine. Roladice bomo pekli 12 minut z zaprtim pokrovom. Dnes pa bomo obračali roladice, da bojo zlato rumene pečene na vseh straneh. Medtem pa bomo pripravili solato iz zelene solate, koruznega čipsa, fižola, paradižnika in avokada. Aha, in avokada. To se pravi, midva dejansko rabba avokado za to solato z avokadom. Ja, Miha. Rabi mal avokadov. Vse ga ima, ne? Vse ima mal Mama, Mava, mava. Um, Sam sem ga pustil v trgovini, da je bolj svež, dokler ga ne rabiva. Mhm. Ampak brez skrbi, uh, prijato, evo, aplikacija Lidl Plus, najbližji Lidl. Koliko si rekel, da se peče? 12 minut. Tako. Ni problema, evo, v petih minutah sem nazaj. Miha. Шесть их. Naše rolade so pečene, narezali smo jih, zdaj jih bomo zložili nas solato. Med tem časom, ko pa so počivali, smo pa naredili en taki fin dressing iz kisle smetane koriandra, čilija, soli, česna in limete, ter dodali malo kumne. Kaj, mihec, bo ti treba sendič naredi? Ne, ne. Kaj pa je, ti rolade niso všeč? Ne, ni to. Kaj pa je, solate, preliv? Preljiv je genialen. Solata je to, ko sveže, da se ti milo stori, pa hrustlava, pa ta kombinacija mesa, pa kišlosti. Von po dimu, enkraten je. Evo, a si srečen, všeč mi je solata. Evo, priznam. Kaj ti še eno, naredi? Ja, dej. Že to, da si lahko prvo šeš piknik na taki lokaciji, ki je tale je jackpot samo po sebi. Ampak, kot pravi stari rek, veselje je kot kosilo, ki ga jež mihecovi družbi. Moraš ga delit. zato sva za vas pripravila eno simpl nagradno vprašanje. Tako je, kateri kos sme je Darko uporabil pri pripravi svojih roladic? Namik, dve besedi, prva beseda je ime živali. Odgovore pišite v komentarje pod video. Tako je, in potem bomo mi žrebali enega srečnega nagrajenca. Čeprav mogoče je boljš, da ga jaz žrebam, Darko, ker s telimi tvojimi prsti, to jih boš ti naenkrat 15 vam potegnil. Ej, a se ti je že kdaj zgodil, da si šel v trgovino, pa si mislil, da si vzel čevape, pa si pa prišel do blagajne, pa si videl, da je sam tvoj dlan? Ne? Šankol? Siguraj ne? Darko, a ti sto vedo, da je bila cela reka Krupa skup z obrežem leta 97 90, zavarvana, kot naravni spomenik? Tako bi mogel tudi tebe zavrvati, kot naraven spomenik. Mislim, človek, kot kole kuha, si to sigurno zasluž. Ti si eno tako naravno čudo. Pa še v originalu si v velikosti popredšega spomenika. Tako da, če ti bojo kdaj kip postavla v bistvu samo odlitk naredijo. Edin dragobo, veš. A si predstavljaš, kot enega brona bi za to šlo? Kaj pa, če izdelajo tvoj kip z mesa? Si predstavljaš, te prvi kipi so piščančega mesa na svetu. Uuu, ali pa kebab v obliki darka, ki ga počaš, obrezuješ kot, da bi bil hit, a? Miha, kaj ne bi ti šel raje pospravljati, ko pa da toliko govoriš? A to je bilo vprašanje? Mislim, kaj če je bilo vprašanje, pol jaz raje ne bi šel uh, pospravljati. Ni bilo vprašanje, a ne? sem isti si. Isti si ka moja žena, vsi ste isti, kar reče, a takle boš oblečen ven. Pa ko me sprašuješ, če veš, ali pa kar reče, a bi se midva malo pogovorila. Ja, se ona že ve, da se bova midva malo pogovorila. Noč Darko, ti kar sed, se bom vse sam. Ja, za vse sem sam. Ti Sam ti moram pa preznati, da sem se kar najedel od tele solate, veš. Čeprav ne okrog tega razlagat, se mi zdi, da naša družba še ni pripravljena, da odrasl moški prizna, da se je najedo take solate. Si predstavljaš, Si od solate, lepo te prosim. To se sliška znanstvena fantastika ali pa grozljivka.